Yeah. مش هتوصل للسايح ولا بالصراخ هلا بالصراخ الساعه الحفه وبتجاهل اني وسط النار زود البخت كتير ما ينزود لي صفام اجيب لي اهلي فلوس في بدوك ولا اجيبش العا في السبعين في الايام اللي بت بس بتطلع اي مهلس بالمفتون ايه بالارزاق يبقى على مين اللوم؟, اللوم بختس واستساد ايوا افكاري ولسه بعوم لا بنشمت ولا بنلوم لا بنشرب ولا بنفوق لا بنغرق ولا بنعوم لا بنحلم ولا ده قسوووووم ولا ده كنت انا بستكبر كنت انا موهوب كان نفسي فلما نفسي في سال كان نفسي راح تزور نفسي انزع نفسي اتخطى نفسي اعيش نفسي اعيش نفسي اكون بحب في ناس بتغيب اغرق مركبش الموت يرميني الحاني اقعد بيجيبني الشوق قلبي في حديد ماشي برجلي على الشوك على الشوك على الشوك على الشوك دنيا لفه انا لساني بسها كنت اسفه ولا كنت اطرش في زفه روحي مسافره عقلي في الماضي وسحله سبحانه بينجدنا بس المره دي على الحافه لسة بقى اللي في اللي حوضوني بذكرى دفلي شاب وقلبي مات لسه بصارع على اكتئاب آه آه آه لسه بسارة على اكتئاب آه عقلي من حزني يدوم مش هتزيع من زق اليوم غيرنا سريع فكي فيو. فكي فيو. مين يداوي في الغروب مين يخفي في الالم مين يعيش نفس الظروف مين ينسينا اللي فات تحت الصف وراسي فوق سارح ياما في الاوهام توصل امتى وكل دور بيحاربوا فيك اللي كان